Я Саша раніше встав, він звичайно до 8 часів спить, тобто не спить, а лежить, а він встав десь на пів раніше і пішов туди ж, до той хатериків дійчик. А я тут кофе попила, тут стул вже стояв, Підходжу сюди, підходжу. тільки підійшла, а знаєш, як музичний служиш, О. чую щось гудить, ну думається, крилата ракета летить, ну думаю, пролітаю, добувається, то я чую щось не, не воно. Щось, наче, падає. Вона падає і я падаю тут. І це благодаря це цьому ось. і столу. Ну, це я і вижила. А якщо б я стояла, не зобразила, тут же ж летіло все. Тут так летіло все. Це завалом. це дивися. Нічого не шовтися себе переговорів, це головне, щоб життя спасли. Оце бабушкина кімната, це тут переговорожна, тут Сережа, тут бабушка наша сиділа, а там дві бомби БББ. Ось о, підносимо, під носом, І третє, а там, коло Ліди Васильовни. Я не випачкуйся. Ось оно одна, річачок, і ось от, там і друге, І там третє, а там четверта рядишком, а там і ще дві, їх шість. Шесть бом, Казала, Бабушка тут сиділа, а тут не кавьорні її. Ми як побачили, це вже потім Сережа, я ж не можу догукатися, я ще в істеріки, я не можу зайти, Сережа, ти живий чи не живий? Так, да, я живий. А бабуся жива, да, бабуся жива. А потім ж я узнаю уже цей посля, що бабуся камінням пона поприбивало, і у бабушки на ковру тут осколки. Я не знаю, як вона вже жива залишилася. Сили вже немає. <свист> немає сили вже навіть грати. Думала, онукам ну, буде. Берегла-берегла. Це стільки год вже. Да. Це жорто. Вийшов 7 часів в хату, і шарахнував. Без 15.08, я був в хаті. Це жорстко. Каду він зробив? Щоб ремонтувати машину. Ну, как выезжаешь из він он тут. Бьет осколки. Оно. Осколки. Видишь? Сюда попадают осколки. Сюда. Ось оришито. Осколки. Ось І, И, він бы он заховался сюда, вот так вот. Сюда. Его бы убило. Ось. Случайно заховался. Там. Це жорстоко. Ну, ось у бабушкина постіль, де вона лежала. А вона любила біленьку постіль. І ну, тепер ось, бачите, яка вона, вся в крові. Чорна. Це бабушкина біленька постіль, яка була. Красиво, чисто. Стало чорно. Це Тут були Амадінки. Тепер будемо жити ми, міста Амадінок. Бачите, це ж комнату ми зробили вже. Як воно зараз дорого все. Це кошмар один. Так что славный город Николаев держитесь, держитесь и мы будем держаться.